السلام علیکم ویلکم ایوری ون اور آج آپ کو میں دکھاتا ہوں ڈرائی فروٹ میں یہ دیکھے چلگوزے کتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں سردی کا موسم اور چلگوزے کھانے کا اپنی مزہ ہے ساتھ میں کاجو کتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھے وائٹ اور براؤن کاجو آگے پڑے آلمنڈ پستہ پھر یہ ہمارے پاس پستہ یہ بھی پڑا آگے یہ پڑا ہے اخروٹ یہ اخروٹ کا مغز پڑا ہے والنیٹ اخروٹ یہ ڈرائی فروٹ کتنا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو آپ نے شیئر کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا ہے تو آپ لوگ ضرور سردیوں میں ڈرائی فروٹ کھایا کریں اس سے ایک تو آپ کی فٹنس صحیح رہتی ہے اور یہ بہت طاقتور ہوتی ہے ڈرائی فروٹ کا ملک شیک پیے میں نے ڈرائی فروٹ کا ملک شیک کی ویڈیو میں نے لنک میں لگائی ہوئی ہے تھینکس